А тепер в мене вже термін і вирішив, вирішив вакцинуватися тут, по місту проживання, в місті Хмельницькій. Проводимо ревакцинацію дифтерією правцю, виявило бажання 80 чоловік, так як вона проводиться кожні 10 років.